Я ще запитаюся, пане Андріане, ми перед тим говорили про те, що е, організація, громадська організація чесно веде такий е, список колаборантів, там вже понад тисячу є осіб, серед них велика частина, більша частина то є політики, і я спеціально запитався, чи є там хтось з ВО «Свобода»? Серед представників ВО «Свобода» політиків є такі, що стали колаборантами? Серед ВО «Свобода»? Ні, у нашому реєстрі таких немає, про такі випадки нам не відомо Справді сьогодні не дуже радісний ранок, але вашим запитанням попереднього спікеру Ви мене розвеселили, підняли настрій стосовно чи можуть бути колаборантів в Свободі Свобода це націоналістична команда і я впевнений своїх побратимах, що там не може бути колаборантів не було і ніколи не буде а от стосовно ОПЗЖ які є представленіше в різних радах різних рівнів на Україні і в Верховній Раді в тому числі я вважаю що це злочинці що це військові злочинці яких потрібно разом з попами московського патріархату відправляти в місця позбавлення волі ненадовго а дуже швидко їх обмінювати на наших українських полонених. Їм не місце не тільки в українській політиці, їм не місце взагалі на Україні. А найкращий варіант і найкраще, що можна скористати з тих колаборантів, з тих ворогів української держави це обмін на наших хлопців, які потрапили в полон. Голос Свободи.